ترقصت كل الطيور ساره الاميره يا هلا كل الخواطر في سلا يوم اللي لفت من الفرح جبت لك الدنيا سمو ساره الاميره يا هلا كل الخواطر في سلا يا فرحه العمر ودفا، يا نفحه الحب وشذا يا قصه الحلم الجميل الليل لفى اجمل يا قره عيونه عمر ساره يمن وجه العمر قلب فهجة يا ظنى عسى حياتك في سرور عسى